Mä oon Henriika, ja tässä on Astrid. Mä aiotan vinkata teille TJ Klunen kirja, Talo taivaan sinisellä merellä. Tämä fantasiakirja on oikeastaan luokiteltu aikuisten kirjaksi, mutta me ollaan vakaasti sitä mieltä, että se sopii luettavaksi myös nuorille. Kirjan päähenkilö on sosiaalityöntekijä Linus Baker, joka työskentelee maagisten nuorten huolenpitoosastolla. Se tarkoittaa sitä, että lapset ja nuoret, joita Linus työssään kohtaa, on kaikki jollain lailla maagisia tai erityisiä. Liinus lähetetään komennukselle salaperäiselle, todella kauniille saarelle, jossa sijaitsee varsin erikoinen orpokoti. Liinuksen tehtävänä on selvittää, voisiko tämän orpokodin lapset saada aikaan maailmanlopun, siellä kun asuu maahinen, metsänhenki, traakki, ihmissylikoira, tunnistamaton vihreä otus ja tietysti pieni antikristus. Orpokotia johtaa hurmaava Arthur, joka aiheuttaa Liinuksessa välillä omituisia sydämen tykytyksiä ja haluaa unohtaa koko tehtävä täysin. Alo taivaan sinisellä merellä on ehdottomasti yksi minun vuoden 2021 suosikkikirjoista. Nämä hahmot ovat ihastuttavia ja mä itsekin erityisesti näihin maagisiin väärin ymmärrettyihin lapsihahmoihin, koska kuka muka voisi vastustaa sirkuttavaa traakkia tai hyvänkahtoista vihreää olentoa. Tämä kirja käsittelee kauniisti erilaisuutta ja sen hyväksymistä ja muistuttaa lukijaa siitä, että lapsi on lapsi huolimatta lähtökohdistaan tai tilanteestaan, ja että on aikuisen vastuulla taata lapselle hyvä ja turvallinen elämä. Tällä taivaan sinisellä merellä kannattaa ehdottomasti lukea, jos haluaa nauttia viihdyttävästä, koskettavasta ja hauskasta tarinasta. Tätä kirjaa me suositellaan erityisen lämpimästi.